بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہُون صلی اللہ علیہ رسول کریم ام بعد احبارِ گرامی آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر اٹھائیس ہے اور آج کا یہ سبق نمبر اٹھائیس ہم پڑھیں گے یہ دیکھیں ذرا سمّ یقرج و الاصفا وََ سعدو الَ ویس تقبل البیت وبر وحلو على نبی صلی اللّہ علیہ وسلم وید اللہ تعالیٰ حاجت ہی سمین کا سمین حت نحب المروتی ویم شی والی حینتی فضابلغلابت نلوادی صابئین المیلََ الخدرعین ذرا عبارت کا ترجمہ دیکھیں آپ اور پھر وہ نکلے صفا کی طرف پھر وہ نكلے صفا طرف پس چڑھے اس کے اوپر اور قبلے کی طرف رخ کرے اور تقبیر کہے اور تحلیل پڑھے یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسری پڑھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دعا مانگے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کی سمینت اور پھر اترے کس پھر اترے مروہ کی طرف پھر مروہ کی طرف جائے اور چلے اپنی حاجت پر اور جب پہنچے وادی کے درمیان تو سعی کرے دوڑے دونوں سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا میلین الحضرائن سبز نشانوں کے درمیان دوڑے دوڑنا حتیٰ کہ آ جائے مروہ پر پھر چڑھے اس پر وہ یہ فالو قدا ما فعل آل پھر کدے اس کے اوپر ایسے جیسا کہ کیا تھا صفا کے اوپر وہ ہادا پس یہ ایک چکر ہے وہ یقوف و صباطا اشوات بس طواف سات چکر ہیں ابتدا کرے صفا کے ساتھ تواف کا اور ختم کرے مروہ پر سمہ یقیم و بک گاتا اور دیکھیں یہاں تک پہلے دیکھ لیں یہاں سے صفہ مروہ کے درمیان سعی کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب طواف کر لے تو طواف کرنے کے بعد صفا کی طرف آ جائے اور صفحہ پر آ کر اس کے اوپر چڑھے اور قبلے کی طرف رک کر کے تقبیر تحلیل پک کرے اور آپ شلم پر درود بھیجے اور ان صفا من شعائر اللہ اس آیت کی تلاوت بھی کرے اور پھر وہاں راز و نیاز کرے اللہ رب العزت سے اپنی حاجات کی دعائیں مانگے جب یہ کر لے تو پھر مروہ کی طرف چل پڑے نیچے اترے اور اپنی حیت پر آرام سے چلتا رہے لیکن جب ان دو وادیوں کے درمیان اس وادی کے درمیان میں پہنچے آج کل یہاں سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں اوپر چھت کی طرف تو اس جگہ پر جب یہ جگہ ویسے پلین ہے جب اس جگہ پر پہنچے تو مردوں کے لیے حکم یہ کہ مرد یہاں سے دوڑے عورتوں کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے یہ صرف مردوں کے لیے دوڑنے کا حکم ہے اور دوڑے اور پھر اس کے بعد آگے جب جگہ ختم ہوتی ہے پھر اپنی نارمل جگہ طریقے پر چڑھے اور پھر اس کے بعد مروہ کی طرف آئے مروع کے اوپر چڑھے اور یہ فالو کما یہ فالو عالت صفح پھر وہاں ایسے کرے جیسا کہ صفا پر کیا تھا کیا مطلب یعنی قبلے کی طرف رخ کر لے پھر وہ تقبیر کہے تحلیل کہے اور آپ صلم پر دروشری پڑھے اور پھر اس کے بعد جو دل میں دعا آئے وہ دعا مانگے اپنی حاجات کے لیے تو یہ ایک چکر مکمل ہوا ہے جبکہ تواف طواف کے اندر سعی کے کل سات چکر ہیں تو اس, اس طریقے سے یہ سات چکر مکمل کرے گا اور ابتدا جب بھی سعی کرے گا تو سعی میں ابتدا صفا کے ساتھ کرنی ہے مروہ سے نہیں کرنی البتہ پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے اور چکر کا آخر جو ہوگا یعنی جہاں سعی ختم ہوگی وہ مروہ پر آ کر صفی ختم ہوگی سعی اس کی ختم ہوگی سیاہی مروہ کے اوپر آ کر ختم ہوگی آگے عبارت دیکھیے ثم يقيم بمكة محرما فيطوف بالبيت كلما بدله وإذا كان قبل يوم التربية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى المناء والصلاة بعرفات والوقوف والإضافة فإذا صل الفجر يوم التربية بمكة خرج إلى مناء وكام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفاتا ذرا دیکھیں آپ اس کا ترجمہ دیکھیں پھر ٹھہر جائے مکہ میں احرام کی حالت میں پس طواف کرتا رہے جب اس کا دل چاہے مکہ میں طواف خالی کر سکتا ہے احرام کے بغیر نفلی طواف اور جب ہو یوم ترویہ سے پہلے کا دن یوم ترویہ کہتے ہیں آٹھ ذیح کو یعنی آٹھ ذیلحجہ سے پہلے سات ذیلحجہ ہے کا ہو دن تو خاطہ بل امام امام خطبہ دے ایک خطبہ دینا اور سکھائے اس خطبے میں لوگوں کو مینا کی طرف نکلنا کہ مینا کی طرف ہم کیسے نکلیں گے کس تاریخ کو جائیں گے اور عرفات کے اندر نماز پڑھنا اور وقوف عرفہ وغیرہ یہ چیزیں امام جو ہے اپنے خطبے میں لوگوں کو سکھائے ول اضافہ اور پھر وہاں سے لوٹنا کیسے ہے یہ سارا کچھ سکھائے پیدا صلی الفجر یوم ترویتی بیمک کا تھا کہ جب نماز پڑھے پڑھ جب نماز وہ پڑھ لے فجر کی یوم ترویہ یعنی یوم ترویہ میں یعنی ترویہ کے دن فجر کی نماز مکہ میں پڑھے تو نکل جائے مینا کی طرف خاراجہ علا مینا نکل جائے مینا کی طرف اور وہاں اقامت کرے یہاں تک کہ وہ پڑھ لے فجر کی نماز عرفہ کے دن یعنی مینا میں جا کر ٹھہرے حتیٰ کہ وہ فجر کے دن عرفہ عرفہ کہتے ہیں ناو ذی الحجہ کو یعنی آٹھ ذیلحجٰ کی جو پانچ نمازیں ہیں وہ عرف مینا کے اندر پڑھے گا اور پھر اس کے بعد متوجہ ہو جائے عرفات میں یعنی 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد متوجہ ہو جائے عرفات میں اور پھر عرفات میں ٹھہرے جب سورج ڈھل جائے عرفہ کے دن تو نماز پڑھائے امام لوگوں کو ظہر اور عصر کی اکٹھے بس ابتدا کرے خطبے کے ساتھ اول اور خطبہ دے امام دو خطبے نماز سے پہلے اور سکھائے اس میں لوگوں کو نماز کا طریقہ وقوف عرفہ کا طریقہ اور مزدلفہ کا طریقہ اور رمی جمرات رمی جمرات کہتے ہیں پتوں شیطان کو کنکریاں مارنے کا طریقہ اور نہر قربانی کرنے کا طریقہ حلق کہتے ہیں اے, ٹنڈ کرانے کا طریقہ اور طواف زیارتی اور طوافِ زیارت کا طریقہ یعنی جب آدمی مینا سے مینا سے عرفات کے اندر آئے پھر عرفات میں ٹھہرے سورج کے ڈلنے تک تو وہاں امام خطبہ دے اور خطبے میں یہ کیونکہ یہ سارے جو اعمال آگے آ رہے ہیں یہ سارے اعمال آگے کرنے ہیں اس نے یعنی وقوف عارفہ میں جمع بینصلات کیسے کرنی ہے اس نے اور مزدلفہ میں جمع بین سلاتین کیسے کرنی ہے رمی جمرات کیسے کرنا ہے قربانی کیسے کرنی ہے حلق کب کرانا ہے اور توافِ دیارت کب تک کرنا ہے یہ ساری باتیں وہ اپنے خطبے میں امام لوگوں کو سکھائے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھائے لوگوں کو زہر اور عصر کی فی وقت ظہری ظہر کے وقت میں ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ وہ منسلّ ظہر فی رلی کہ جو شخص ظہر کی نماز اکیلے اپنے اپنے کجاوے یعنی اپنے خیمے میں پڑھے تو نماز پڑھے وہ ہر ایک کو ان دونوں میں سے اپنے وقت میں امام ابو حنیفہ کے ندی اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے کہ وہ نماز پڑھے ان دونوں کو اکٹھے ایک وقت میں دیکھیں آج, یہاں ظہر کا اور عصر کا جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو امام ان کو ایک کے وقت یعنی ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھائے گا اگر کوئی شخص اپنے خیمے میں الگ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو امام ابو حنیفہ علی رحمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ الگ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن ہر نماز کو اپنے وقت میں ظہر کو اپنے وقت میں پڑھے گا اور عصر کو اپنے وقت میں پڑھے گا اور اسی طریقے سے اس سے علی رحمہ فرماتے امام اب یوسف اور امام محمد طرفین علی رحمہ فرماتے ہیں بلکہ یہ سیبین ہے سیبین فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کو اکٹھے جمع کر سکتا ہے اکیلے بھی اور جماعت کے ساتھ تو وہ کرنا ہے اگر کوئی شخص اکیلے پڑتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے بعد یہ متوجہ ہو جائے ٹھہرنے کی جگہ کی طرف اور ٹھہرے پہاڑ کے قریب یعنی جبل رحمت جو عرفات کا پہاڑ ہے اس کے قریب ٹھہرے لیکن اس کے باوجود تمام کا تمام عرفات کا میدان جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے مگر بتن اورنا بتنِ اورنہ یہ ایک وادی ہے اس وادی میں نہ ٹھہرے کیونکہ اس کے اندر بعض نے کہا کہ شیطان وغیرہ ٹھہرتا ہے تو اس میں یہ نہ ٹھہرے بلکہ اس سے اجتناب کرے باقی پورا کا پورا ارفا ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مناسب ہے امام کے لیے کہ وہ ٹھہرے عرفہ میں اپنی سواری پر اور دعا منگوائے وہاں اور اور سکھائے لوگوں کو مناسب کے حج لوگوں کو مناسب کے حج بھی سکھائے اور اپنے خطبے کے درمیان دعا وغیرہ بھی اچھے طریقے سے اپنے لیے بھی مانگے باقی حاجیوں کے لیے بھی مانگے تمام عالم اسلام کے لیے بھی مانگے اور پھر باقی جو مناسے کے حج ہیں جیسے ہم نے ابھی بیان کیے ہے وہ باقی سارے مناسے کے حج امام کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو وہاں سکھائے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ آگے ہمارا سبق نمبر جو انتیس ہوگا وہ ہم آگے ویوستحب و یکتصلہ قبل الوقوفی بعار یہاں سے انشاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے جزاک اللہ